Kretanje cugi aši, cugi znači uzastopan, na japanskom. Znači, kako stojite u formi trougula, kreće prednja noga napred, ovdje se prednja noga pomeri, za njom toliko ode zadnje. Znači, kada podate prednju nogu napred, toliko za njom dođe zadnje. To je cugi aši napred, cugi aši u nazad je, uh zadnja treća prednja srednja zadnja pred pa će znači, zadržavate formu to uolo bolje se ništa ne menja prednja zadnja srednja zadnja prednja, zadnja srednja